Вітаю вас на своєму каналі. В житті є багато явищ, які ми не можемо передбачити або запобігти їм. Але бути підготовленими раптом що? Часом це питання життя і не зовсім. Про займання автомобілів чули всі. Значить, це не таке вже рідкість явище. До цього можуть призвести різні причини. Однією з найпоширеніших є коротке замикання проводки автомобіля. Якщо така халепа трапиться, тоді часу на роздуму не буде. Все проходить дуже швидко – від появи диму до вогню. Потрібно чітко знати, що робити в такому випадку, і що в першу чергу має бути під рукою. Тому сьогодні я з вами поділюсь потрібною інформацією в цій темі. Адже коли поінформований, значить озброєний. Я б сказав би захищений. Отож, якщо під час поїздки ви відчули в салоні запах диму, або побачили його з-під капоту чи де-інде, тоді терміново необхідно З'їхати при можливості на узбіччя та зупинити транспортний засіб Вимкнути двигун та дістати ключ із замка запалювання Зафіксувати колеса тобто поставити автомобіль на ручник або на передачу при механічній коробці При блокуванні дверей розбити скло підручними засобами та вибратися з автомобіля Відкрити капот Зняти клеми з акумулятора. Якщо виник вогонь, приступити до гасіння за допомогою вогнегасника. При швидкому поширенні вогню в районі бензобака негайно відійти на безпечну відстань не менше ніж 10-15 метрів. А тепер проаналізуйте ці пункти і дайте відповідь собі. Що ви не зможете зробити лише руками, без допоміжних інструментів, бо шукати їх тоді вже буде пізно. Вимальовуються чіткі два пункти. Якщо двері заблокуються, потрібно буде розбити чимось скло, щоб вибратись з автомобіля, вам і вашій сім'ї. Тому, якщо не маєте, то купіть в машину молоток, а ще краще два. Розмістіть їх в легкодоступних місцях і поінформуйте своїх. Щоб зняти клеми з акумулятора, потрібен ключ або головка на 10. Він не має бути у вас десь складений із усіма інструментами. Він має бути ну значно ближче, щоб за 2 секунди при потребі був у вас в руках. У звичайних умовах, щоб не було проблем з електронним обладнанням автомобіля, потрібно відкрутити та від'єднати від акумулятора спочатку мінусову. А потім вже плюсову клему. А от в екстремальних умовах може й не вистачати тих секунд на дотримання послідовності. Але клеми потрібно зняти, якщо, звичайно, є доступ в підкапотний простір. Коли проблема в проводці, то знявши клеми з акумулятора, зупиняється процес нагрівання проводів і відвертається можливість пожежі. Вогнегасник знадобиться лише тоді, коли з'явиться полум'я. Подбайте про себе та своїх рідних вже. Забезпечте присутність в автомобілі, потрібних інструментів та легкий доступ до них. В описі під цим відео є посилання на інші мої відеорозповіді. Можливо, когось ще щось зацікавить. А на сьогодні все. Бувайте здорові та неушкоджені. І до зустрічі!